بسم الله مرحبا بكم معايا في فيديو جديد غادي نصايبوا فيه لي بطريقه سهله وبسيطه في متناول الجميع بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو نصف كيلو ديال الطماطم مئتين غرام ديال الكفتة انا توفرت عندي مجمدة الا توفرت عندكم طريه على لا غادي ندير جوج معالق ديال القزبر ومعدنوس جوج معالق كبار ديال الطماطم المركزه ملعقه صغيره ديال الزعتر عندنا بالنسبه للتوابل نحتاجو الابزار ميرار كامون الملح وسكنجبير وزيت الزيتون غادي نحك طماطم كاملة الكمية كاملة على هات الشكل ومن بعد غادي نحتاج طفال اللي غادي نديرها على حرارة متوسطة وغادي نفرغ فيها الطماطم اللي حكيت انا درت الكمية كاملها بالنسبة للكمية يمكن لكم تضعفوا المقادير وتضعفوا كمية ديال الطماطم اللي غا تستعملوا كان عندكم عدد الافراد كثار غادي نضيف زيت الزيتون وغادي نخلي الطماطم ديالي تقلى واحد شويه من بعد غادي نضيف ليها انا الكفتاح حيت عندي مجمده يعني غنضيفها مباشره باش تطيب ليا في نفس الوقت مع الطماطم يعني اذا كانت عندكم الكفته طريه يعني ما غادي تحتاجوا انكم تقليو شويه الطماطم ديالكم عاد تضيفوا لهم الكفته انا حيت عندي مجمدة بغيتها باش تطيب معايا في نفس الوقت من بعد ما غلات المقله ديالي على هاد الشكل غادي نضيف ليها مركز الطماطم جوج معالق كبار وغادي نستمر في التحريك حتى تندمج معايا العناصر جيدا وفي نفس الوقت كنحاول نكسر الكفتة باش طيب معايا في نفس الوقت مع الطماطم ديالي يعني. من بعد غادي نضيف المقلة غادي نضيف العطرية انا أمد نعطيكم المقادير في نفس الوقت وانا كن نصاوب الاكلة معاكم وخاع عطيتهم في باش حتى اللي اللي ما مع يعاود معايا في نفس الوقت آه نحتاجو سكنجبير الابزار آه، الكمون الملح والتحميره آه غاني نديروهم دفعه واحده مع مع الكفته اللي تقلات على هذا الشكل وغادي نستمر في التحريك حتى تندمج العناصر جيدا تداخل مع بعضياتها بهالطريقة كتكون صلصة ديال ديال البات كتوجد معكم وكتكون مضمونة مئة في المئة أنا غنستمر في التحريك جيدا حتى تندمج معايا العناصر كلها ونحس أن الكفتة ديالي جات للطياب من بعد غادي نضيف لهم قصبور ومعدنوس وشوية ديال الماء ضروري نضيفوا شوية الماء باش مكت تلصقش معانا انا كنبقى مره مره كنضيف شويه الماء وقت ما حسيت بها نشفات غادي نزيد الزعتر او لا الزعيطره على حسب اللي توفر عندكم كيبقى لو كو تقريبا هو هو آه انا بالنسبه لي ما عنديش الفرق بيناتهم مره كندير الزعتر مرة،, مره كندير الزعيطره على حسب اللي توفر عندي بهالطريقة الطريقه كتكون وجدات عندنا صلصة ديال ديال لي آه، بات اللي غادي نوجد اللي وجدت معكم غادي نخليو الصلصه جانبا و آه ومن بعد غاني ناخدو كاسرول اللي فيها الماء آه قياس ديال الماء على حساب قياس ديال الابات اللي, اللي درتو انا غان تقريبا نصف كيلو ديال أنا هنوريها لكم على هاد الشكل من بعد انا درت الكاسرول تسخن حتى تغلالي اه اغلالي المام من بعد غاني نضيف لهم الابات على هاد الشكل نخليها تغلى وغادي نضيف لها الملح من بعد غنخليها نخليها تغلى حتى طيب معايا مزيان آه يعني ممكن وقت كتير من بعد غادي نصفيها بها الطريقة وغادي نخليها تبرد شوية غادي نوضعها في طبيصلات اللي غادي نحتاج انني نقدمهم آه نقدمتهم بها الطريقة غادي ندير الكيمية كامل ها ديال اللي بغيت. آآ في الطبيس اللي غادي ندير فيهم تقديم. انا غنوريكم نوريكم طريقة ديال التقديم ديالي وكتبقى طريقة اختيارية لكم. المهم ان الوصفات تكون ناجحة معكم. انا خصوصا الصلصه اللي بغيت نوريكم طريقتي ناجحة في المئة في المئة جربتوها. وكتجي لدي ورائعة. غادي ناخد انا الطريقة ديال التقديم غادي ندير لاصوص من الفوق. على الأطباق ديالي كاملين، نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل الأطباق اللي عندي كاملين ونكمل الكمية كاملها ديال بات مع ليصوص كاملين، من بعد أنا غادي نزينهم بالجبن اللي بشرتو الجبن مبشور أه وغادي من الفوق كيعطيهم واحد الطعم رائع ولذيذ ها الطريقه غنوريها لكم يمكن لكم من بعد تضيفوا الزعتر ولا الزعتره من الفوق يعني كيزيدهم واحد اللذه وواحد الطعم رائع أه بهالطريقة أنا هالي الطريقه انا هذه هي الطريقه ديال التقديم ديالي لي بات وكتجي لذيذه ورائعه أه ما بقى لي الا نقول لكم أه حاولوا تجربوا هاد الوصفه وكنتمنى انها تنجح معكم السلام عليكم إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله كنت التعليقات ديالكم يلا السلام عليكم